splash. Špatný týden, vždyť to znáš Nasadím brejle a schovám pláč Ledovej úsměv zdrobí tvář Nevyhraje ten, kdo není hráč Sliboval zůry, sní z nebe modrý Mí noční můry podlí Ať zmizí, ať se modlí Já vnáším světlo do tmy Sundávám temný brejle Za mnou je špatný týden Co bolí, přebolí Kdokoliv může mít blbej den Lepší je zapomenout Na duši poraněnou Život je krátký a já nechci klečet Na koleno Lítat, chci radši lítat Chci radši lítat Voně jako pták Slipoval zůry sní Z nebe modrý Výnoční můli podlý Ať smyslí, ať se modlí Já v našem světlo do tmy Lítat, chci radši lítat Chci radši lítat Voně jako pták Slipoval z sní modlý, mínoční můry podlí, ať smyslí, ať se modlí, já v světlo do to mejtej den, co na tom sejde, o život nejde, stejně se sejdem, zapomeneme na lásky žál a každý dál, teď půjdem sám. Já nemám za zlý, co si spřál, ale bez královny už nejsi král. Sundávám temný brejle, za mnou je špatnej den, co bolí, přebolí, Může mít byl den lepší je zapomenout na duši poraněnou. Život je krátký a já nechci klečet na koleno i tak. Chci rači lídat, chci rači lítat volně jako pták. Suboval z úry sní sebe modrý, noční můry podí, ať zmizí, ať se modlí a v našich světlo dětmi tak Chci rači lídat. Čilí tak voně jako pták sliboval z sní sebe modrý, výnoční bůry podlý, ať smyslí, ať se modlí, já vnáším světlo do tmy.